Такі позначки на одному з ринків Хмельницького вказують дорогу до укриття. Приватний підприємець Іван Кизлюк, який тут працює, каже, знає, де воно знаходиться. Чоловік під час тривоги туди спускається. Коли повітряна тривога, ми спускаємося вниз, бомбосховище. Ну і так само по компят розказуємо, куда йти. Покупець Геннадій каже, під час сирен ходить в укриття. На ринку не заставало, але якщо застає, то треба бігти в умов Під час повітряної тривоги підприємці призупиняють торгівлю на ринку, а павільйони закривають, розповідає директорка ринку Наталія Ямбурко. За її словами, на ринку чути сирени. Дирекція також попереджає вгучномовець, що потрібно йти в укриття. Торгівельні зали закриваються, павільйони, торгові центри зачиняються і люди сходять. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій підписав наказ про заходи підприємців під час повітряної тривоги. Згідно документа, розміщеного на сайті обласної військової адміністрації, зокрема, торговельні центри, криті ринки, кінотеатри мають проводити евакуацію відвідувачів під час повітряної тривоги та ознайомлювати їх із розташуванням найближчих укриттів. Наталія Ямборко показує укриття ринку. Жінка каже, тут є вайфай, телефонний зв'язок та радіо. Працює туалет. За потреби можна закачати свіже повітря через спеціальне обладнання. цьому сховищу вже більше 35 років. Тобто від самого початку створення цього ринку. Як розповідає Наталія Ямбурко, відвідувачі ринку часто нехтують сиренами. Раніше люди, да, ми проводимо евакуацію, але люди, хто куди йдуть, не хочуть у сховище сходити. Заходилося до 10, 15, 16 людей. За вчорашній день, от вчора було спрацювання, було, ну, по моїх підрахунках, більше, як 370 людей. В одному із торгових центрів міста про тривогу повідомляють вгушномовець, каже менеджерка з реклами Вікторія Поліщук. За її словами, людей просять йти в укриття, магазини та весь торговий центр зачиняють. Скасували у центрі й розважальні заходи. Подіями в Потаскій області з цим торговим центром, з небезпекою, ми вирішили від власних заходів відмовитися. Під час лунання повітряної тривоги всі заходи зупиняються і всі Орендарі всі відвідувачі мають покинути приміщення і прослідувати до найближчого укриття. Не дотримується сигналу повітряної тривоги хмельничанин Станіслав Кузьмічов. Чесно кажучи, я не дотримуюся. Да. Тому що вона занадто часто, якісь справи бувають часто в дорозі, але взагалі треба дотримуватись і не нехтувати цим. Вікторія Поліщук каже, у самому торговому центрі укриття немає. Для відвідувачів встановили стенди з QR-кодами, за якими з допомогою телефона можна перейти та побачити карту сусідніх укриттів. По торговому центру розміщена інформація про те, що торговий центр під час повітряної тривоги не працює. І на входах-виходах розміщені панери, наклейки з QR-кодами. Сергій Гамалій на офіційній сторінці у Фейсбуці написав допису, якому попросив дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги та спускатися в укриття. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.